цього песика кличуть Умка, йому три роки. Зараз собака живе у притулку для тварин, що в Теофіполі, розповідає засновник притулку Назар Тимошек. За його словами, господарі Умки виїхали з Теофіполя, але не змогли забрати улюбленця із собою продали своє житло, Пумка залишився тут і вже жив з новими господарями. Нові господарі, ну, на жаль, не могли чи не хотіли його утримувати. І попередній власник попросив, щоб ми забрали тварину. Так і не проживає в нас, є нашим головним охоронцем. 26 собак прихистили у притулку для тварин, що в Теофіполі. Працює він місяць, каже Назар Тимошик. Поки сюди приймають безпритульних собак, згодом, каже чоловік, тут зможуть знайти прихисток й інші тварини, у яких немає Господарів створили притулок за кошти гранту. Сіла Бюкрейн онлайн-інкубатор для соціальних підприємств. Коли нас вибрали, ми пройшли навчання. Далі був проведений відбір вже з готовими ідеями, де журі там були іноземні експерти, які конкретно представляли фонди, які саме надавали кошти. Назар Тимошек каже, проєкт профінансували на суму 376 тисяч гривень. За ці кошти, зокрема, зробили ремонт у будівлі, де готують їжу для тварин, закупили будки для собак. Встановили паркан, вольєри, розчистили територію, провели воду і світло. Тимофівська селищна рада надала земельну ділянку у вигляді сервітуту з приміщенням на даній території. Тварин до притулку привозять волонтери та місцеві, говорить Назар Тимошик. За його словами, зараз притулок утримувати допомагають місцеві жителі та підприємці. Можуть привезти м'ясо, крупи. Може там хтось може там, 100 20 гривень скинути за бажання. Притулок розділений на три зони. Перша зона це карантин, в нього потрапляють тварини нові які ще не були в притулку, вони проходять 14 днів карантину, під час яких виявляються інфекційні захворювання, якщо вони є, вони проходять глистування, і пізніше вже переводяться в основний вольєр до решти тварин. Назар Тимошик каже, люди можуть гратися з тваринами та вигулювати їх. Чоловік говорить, мріє також створити сайт, через який люди з усього світу зможуть обрати улюбленця в притулку для тварин і утримувати його дистанційно. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.